Og var du god til det? Tak. Spiller du også på noget? Og okay, ja, jeg spiller på Playstation, computer og iPad. Det er ikke det, jeg mener. Spiller du noget musik? Det spiller jeg på min telefon. Fartofire i solen, biografpremiere 28. juni.